تسألت يوميا عن كيفية قياس سطوع شاشات الهواتف الذكية تعتبر وحدة النت أو الشمعة لكل متر مربع هي المعيار الشائع المستخدم لقياس شدة الإضاءة المنبعثة من شاشة العرض أو أي مصدر ضوئي آخر ويعود أصل هذا المصطلح إلى العالم الألماني هرنيتش رودولف هرتز والذي قام بتطوير الأسس النظرية للإشعاع الكهرومغناطيسي. لكن أصل الكلمة ترجع إلى اسم العالم الفرنسي جورج سيمون أميديت نت الذي اكتشف العلاقة بين الفولتية والتيار في الدوائر الكهربائية وتستخدم محدد على نطاق واسع في مجالات مختلفة تتعلق بالإضاءة والتكنولوجيا الرقمية بما في ذلك العروض الإلكترونية والتلفزيونية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة والكاميرات الرقمية الشاشات الأكثر سطوعاً المفضلة لتجربة مشاهدة أفضل في ظروف الاضاءه الساطعه واما في المساء وقبيل النوم فان الاعداد الليلي يساعد في تحسين جوده النوم باقل سطوع